Відкрив концертну програму в облумуздан театрі ім. Михайла Старицького президентський оркестр. У його виконанні прозвучав судний день Джузепе Верді. Режисер-постановник проєкту Ростислав Держипільський каже, війна для митців – окрема тема, а тому в такий складний час вирішили створити спеціальну програму. Народилася спільна ідея Президентського оркестру і Івано-Франківського національного театру створити проєкт на підтримку ЗСУ. Також до нас долучився хор «Феліціо», і, власне, ми зробили такий проєкт, ми його називаємо національний мистецький проєкт, де є кращі зразки світової академічної духовної музики, де є Шевченківський блок і де є блок української повстанської пісні. «Розпрощався стрілеці своєю ріднею, сам поїхав в далеку дорогу, за свій край, за козацький звичай, здобувати в бою Тельнюк у нас задіяні, у нас з нами працює актриса відома зірка театру і кіно Єрма Вітовська Сергій Лазановський переможець Голос України Ростислав Держипільський каже, прем'єра проєкту відбулася у Хмельницькому позаплану. По-перше, Хмельницький був задуманий, але скажу вам такий секрет, що в нас мало в неділю, 8 числа, бути Івано-Франківську прем'єра і Хмельницький мав бути друге місто, але в зв'язку з тим, що була небезпека, ми знаємо, на ці травневі свята мер нашого міста звернувся з проханням масові свята уникнути їх і тому сьогодні не заплановано у нас Найбільша задача мистецького проєкту, каже режисер-постановник, це підтримати дух українців. Укріпити нас усіх в тому, що на нашому боці правда, і що ми обов'язково переможемо. І так само з цим проєктом ми хочемо зібрати гроші для Збройних сил України. Однозначно, це є підтримка, треба і розвіятися, кажуть, музику слухати, і це патріотична музика, я знаю цю програму. Патріотичний дух піднімається. Тетяна Ворожцова, Наталя Паряниця, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.